Доброго дня, мене звати Людмила Прохорова, керівник відділу по організації аукціонів «Майданчика Етендер». З цього відео ви дізнаєтеся, як опублікувати протокол електронного аукціону з малої приватизації, підтвердити сплату за лот та опублікувати договір купівлі-продажу. Протокол електронного аукціону з малої приватизації формується у наступних випадках. За результатами торгів електронна система визначила переможця аукціону, а саме учасника, що надав найбільшу цінову пропозицію. Переможця аукціону було дискваліфіковано, а учасник з другої по величині ціновою пропозицією не відмовився від очікування і автоматично набув статусу переможця. На аукціон було зареєстровано пропозицію лише одного учасника. Термін для публікації та підписання протоколу електронного аукціону з малої приватизації на період воєнного стану становить 7 робочих днів з дня наступного – з днем формування протоколу в електронному аукціоні. Дату можна перевірити у тексті протоколу. Підписання відбувається між переможцем, майданчиком переможця та органом приватизації за допомогою кваліфікованого електронного підпису або у паперовому форматі. Коли на аукціон було зареєстровано лише одного учасника, перш ніж підтвердити протокол електронного аукціону, орган приватизації має завантажити рішення про викуп. Термін для публікації такого рішення – 5 робочих днів. Якщо вчасно не опублікувати це рішення, аукціон набуде буде статусу «Не відбувся» і протягом одного дня оголоситься наступний аукціон зі зниженням вартості. Для того, щоб опублікувати протокол на майданчику «Єтендер», потрібно – Перейдіть на сторінку аукціону у розділ «Інформація про переможця» та натиснути кнопку «Підтвердити протокол аукціону». Оберіть та завантажте файл підписаного протоколу. Час завантаження може зайняти декілька хвилин. Коли файл буде успішно завантажений, біля назви файлу відобразиться дата та час завантаження. Натисніть на кнопку «Підтвердити протокол». Протокол успішно опубліковано та статус аукціону змінено на «Очікується оплата». Переможець електронного аукціону має сплатити кошти за лот на рахунок органу приватизації. Якщо після вираховування винагороди електронним майданчиком з гарантійного внеску є залишок, оператор перераховує його на рахунок органу приватизації. Переможець здійснює доплату різниці. Точна інформація про рахунки, на які треба робити сплати, зазначаються у тексті протоколу. Для того, щоб підтвердити оплату, Перейдіть на сторінку аукціону у розділ «Інформація про переможця» та натисніть кнопку «Оплата отримана». Додатково підтвердіть, натиснувши «Так, оплата успішно підтверджена, статус аукціону змінився на «Переможець, очікується договір». Підписання договору купівлі-продажу відбувається між переможцем електронного аукціону та органом приватизації протягом 25 робочих днів з дня наступного за днем формування протоколу в електронному аукціоні. Орган приватизації повинен опублікувати такий договір купівлі-продажу в електронному аукціоні у терміни, визначені законодавством. Для того, щоб підтвердити договір, перейдіть на сторінку аукціону у розділ «Інформація про переможця» та натисніть кнопку «Підтвердити договір». У новому вікні внесіть інформацію про договір. Обов'язково заповніть червоні поля. Якщо ви оголошували аукціон з умовами, додатково зазначте дату початку та завершення виконання умов приватизації. Натисніть кнопку «Зберегти зміни». Завантажте підписаний договір та натисніть кнопку «Підтвердити договір». Завершіть аукціон. Вітаю. Аукціон успішно завершено і надалі статус зміниться на аукціон завершено, договір підписано. Якщо у вас виникнуть додаткові питання, звертайтесь до служби підтримки майданчика ЕТендер. Будемо раді допомогти і успішних вам аукціонів.